Vítejte u šestého a posledního dílu třetí řady soutěže Hledá se Lídr, ve kterém hledáme mladé a aktivní lidi, kteří se snaží měnit naší společnost k lepšímu. V předchozích pěti dílech soutěžící procházeli různými úkoly. Rozjeli se po obcích České republiky řešit tamní problémy, splnili tajný skupinový úkol, pořádali improvizovanou akci, aby prokázali vliv jedince na společnost, střetli se se známým politikem či političkou a ve finále se poslední dva soutěžící, Zdislava a Matěj, utkali v superdebatě s Karolínou Koubovou. Po odvisílání minulého dílu proběhla přídení kampaň Zdislavy a Matěje, kteří usilovali o vaše hlasy. Pojďme se nyní podívat, co vše této kampaní předcházelo a jaká byla jejich cesta soutěží já si myslím, že jsem postoupil, protože jsem uh, řečeno neměl nic připraveného před toutu. Takže jsem tam přišel a řekl jsem, že jsem lídr a potom jsem popsal prostě proč si myslím, že jsem lídr. A byl jsem možná až moc v tomhle směru jako ambiciózní, možná možná svého hrál i trochu roli. pak si myslím, že jsem docela cílevědomá a když se pro něco zapálím, tak si myslím, že mi to fakt vydrží a chci toho dosáhnout. Já jsem si prostě řekl, že v budoucnu nechci, nechci zůstat na jednom místě a, a sedět v kanceláři a doubat se v tom ale prostě, že chci v budoucnu něco, něco něco, dokázat. No já ráda se s každým a se vším. Já bych chtěla pracovat v novinách nebo e, reportovat nějaké věci, co jsou pro mě důležité a co si myslím, že by měly být důležité i pro naši společnost. Mě se ředá se líder strašně líbí. Protože je to úplně nový koncept soutěže, v Česku si myslím že takového není a mě osobně to hodně obohatilo. Čau, jmenuji se Zdíše a jsem ve finále soutěže Hledá se Lídr, ale abych to vyhrál, tak potřebuju tvůj hlas. Hlasovat pro mě můžeš na www.hledat.cz do 18. což je v pátek. Soutěžím s projektem Špendlík. Uh, což je projekt, který chce dělat besedy na školách jinak. Chci, aby na školu chodili lidé z okraje společnosti, protože si myslím, že jejich příběhy nám mají co říct. Čau lidi, jmenuji se Matěj, jsem z Ostravy, jen 19 a účastním se soutěže Hledá se lídr. Od mala jsem byl introvert, ale s postupem času jsem si čím dál tím více uvědomoval, že můžu být čím chci, že můžu být aktivní.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 A i dnešním dílem vás budeme společně s Jankem provázet. Je to tak a já bych byl nejradši, kdyby u toho vyhlášení teda mohli samozřejmě bejt živě a nejen ho komentovat spoza počítače. Trošku mě to mrzí, no. Ale my být můžeme. Tam máme kuka. Skvěle. To je příjemná změna oproti Ano, je a to tak. Ještě díl. jednou dobrý den, dáme a pánové. Vítáme i ctěnou Porotu, respektive její zbytky. Karel Strachota. Jindřich Lodr. A pustíme se do vyhlášení vítěze, ale ještě předtím jsme zmínili jemné statistiky, jaké proběhly během hlasování. Budeš to číst a já mám do pozadí zpívat Statistika, Nuda no, je má však cené údaje. Za tři, tři, dny, no, zpívaj, zpívaj. Za tři dny přišlo víc než 1600 hlasů. 60% všech Něm hlasů přišlo hned první zpíš. den hlasování. Oh no, Na konci. bylo to neuvěřitelně těsné. Rozhodně to nebyly české parlamentní volby. Předáme slovo předsedovi poroty, Karlu Strachotovi, který zároveň společně s Jindřichem Šídlem odhalí, kdo letošní řadu vyhrál. Tentokrát to bude sladné. Po každému zasedání poroty se bude těžkou noc, protože jsem si uvěděl, že se rozhodl o tom, kdo nepostupuje. Teďka tu zodpovědnost necítíme, protože rozhodli diváci. Takže dopadlo to, dopadlo to takhle. Moment, já to musím Jsem rád a teda nejenom za sebe, ale i za ty lidi, co mě podporovali a co mě předtímá kampaň a celou tu soutěž, což toho asi půl roku. Momentálně asi ještě si to úplně neuvědomuju, možná na to ještě chvilku bude trvat, ale jsem určitě rád. Každopádně asi myslím, že každý ten člověk, co v té soutěži byl, tak je jistým způsobem lídr. Já mám především jadu, že jsem i do třetího ročníku někdo přihlásil, protože si myslím, že je důležitý, když se naši mladí že, hlásí do takovýchhle soutěží a mě to bavilo stejně jako ty předchozí dva roky. Já hrozně nemám ráda takovéto naříkání na to, jaký jsou dnešní mladí líní sebestřední, nevím jací, protože to naříká nějaký odvěký. Jsem ráda, že jsem díky té soutěži dostala další důkaz o tom, že tohle prostě není pravda. Tý na zemi je spousta mladých lidí, kterých zajímá, co se děje, chtějí měnit si nějakou situaci u sebe doma nebo obecně ve společnosti. Já mám radost, že i třetí ročník se stal. Když jsem před prvním ročníkem obcházel různé lidi a mluvil jsem o tom, že bych... Tom takovouhle soutěž dělali, tak to mu nikdo moc nedával šanci. E, zažil jsem i e, hodně odmítavé reakce, že to nedává ne, ne, ne smysl. A ty tři ročníky ukázali, že to smysl dává a bez pochyby bude i ročník čtvrtý. Tereza, Marek, Jakub, Viktor, Zdislava a Matěj se rozhodli věci kolem sebe ovlivňovat místo čekání, že se věci změní sami od sebe. A co vy? Pokud byste chtěli vědět o našich soutěžících i nadále, nebo byste se sami chtěli přihlásit do další, už čtvrté řady, mrkněte na www.hledá.se nebo sledujte Facebook.